Video, Traian Besescu, IT de emoie când aude inul vechiului PDL, îl ascult cu lacrimi în ochi. Fostul predinte Traian Besescu îi aduce aminte cu nostalgie de vremurile de glorie când conducea România al de PDL. Prezent într-un turneu în Republica Moldova, pentru a promova tema unionist. Traian Besescu a avut parte de surprize. În cadrul evenimentului, organizatorii au chemat-o interpret de muzic popular care i-a cântat lui Traian Besescu celebra melodia Vântul bate, a trece, inul vechiului pedele, preluat acum de noul PNL. Vizibile moionată Traian B. a cântat alturi de ceilalți oameni noi, dar în ochii fostului predinte se vede faptul ce este copleati de emoiei amintiri, iar la un moment dat pare ce îi terge o lacrimă din colul ochiului.